приміщення для домашнього господарства стіни покрівля вентиляція бетонний для агресивної біосфери <сміли> Максим Ви напевно <сміли> живете в селі в деревні а я все ж таки для людей будую будинки я знаю що там дуже агресивна среда ось і тому вам треба шукати не бетони, котри стійкі до агресивної среди а покриття для бетонів так давайте поступово тому що ви так мені написали а тут же є так кури свині корови лошаді да і там виходить що різні підходи я не зможу вам відповісти на все але все ж таки наприклад на одній із програм дача в одному сезоні я приймав участь в зйомках і там для лошадей для стоїла готувалася підлога ось то дивиться там вона робилася зухіло обов'язково було місце де стікала все що лошадь виробляй а зверху робився дощати на стіл тому що холодний пол для Лише для коней він не бажаний. Тобто, тому дощтий на стіл між дошками була щілина, куди зі шлангу змивалося все, що конь виробляє. Ось, і воно під ухолом все це стікало ось сюди, і потім вже тут прибиралося. Ну, ось тут, звичайно, там огорожа була. Тут, Підножки були, ось. І ми тоді робили гідроізоляцію за звичайною наплавляною бітумною гідразоляцією. Наскільки це правильно, я не знаю, вибачаюсь. Я дійсно не знаю, наскільки бітум буде стійкий до того, що кинь виробляє. Ось. Але є і сучасне покриття на основі ебоксидки, на основі полімеров всяких там. Тобто, тому ви. Дивіться, дивіться, як, що ця основа вона готується з бетоном, так? ви армуєте з бетону. Обов'язково робите гідроізоляцію знизу з боків, щоб ця бетонна плита основа була суха, щоб вона не підпитувала вологу знизу. Це для чого? Для того, щоб коли ви будете робити гідроізоляцію зверху, потрібно, щоб було, було сухо основання. Тоді це покриття довше прослугує. Воно не буде при е, заморожуванні е, розрушатися і відслоюватися. Зрозуміло? Ось тому дивіться, покриття і гідроізоляція, бетон, покриття дощити на стіл. Е, звісно, що дощити на стіл е, буде найбільш Підвір більше згнивати, тому що більш вологий, там і так далі. Але ви його замінюєте з часом. Тобто, коли воно приходить в негодність, то ви в це його замінюєте. Тобто, я знаю, що ось так це влаштовувалося. Зрозуміло? Так, стіни зазвичай роблять, з чого доведеться, тобто це і ракушняк, і шлакоблок, чому? Тому що тварини, вони і так багато тепла виділяють, тому зазвичай там ніхто не заморочується. Але якщо хочете, то можете і утеплювати, і опалення там робити і так далі. Але я скажу так, що я не займаюся такими будівлями, тому я навіть не знаю температурних режим експлуатації цих будівель. Покрівля тут звичайна, тобто тут нічого такого нема, тут ми звичайні пірашки формуємо і знову йдемо по тому принципу, що бажано все ж таки утеплювати або перекриття горіща, або сам дах утеплювати, обов'язково параізоляція, тому що все одно дуже багато тепла буде і вологі, тому параізоляція обов'язкова, тут нічого такого нового нема. Вентиляція природня, ніхто примусову вентиляцію в приватному будівництві не робить. И снова скажу, что животным зазвичай достатньо природньої вентиляції. Так, тваринам, вибачте, тваринам достатньо природньої вентиляції, тому робимо просто природню вентиляцію звичайний.